Paște fericit tuturor! Cu ocazia venirii sărbătorilor pascale am pregătit pentru voi un scurt videoclip În care am să vă arăt cele 3 tipuri de oameni pe care probabil și voi ați întâlnit zilele astea O să regretați! Plecați cât mai e timp! la care ia ciognitul olor prea în serios. Sal, vrei să ciognești unul cu mine? Uh... Hai, te rog eu! Uite-ți dau eu unul, ca n-ai! haide! Uh, ok! Poți să da mai un spot? Hai ca n-ai resuscit! Oul meu, regulile mele! Căci s-am viat! Adevărat, am viat! Cioc! Da! Am câștigat! Uh! Uh, Oul meu încă nu s-a carpat, deci îmi pare rău, dar de fapt ai pierdut. Ce? Cum? No! Ăla care zice Pot să ciupesc un pic din salata de biof Și alește toată masa a, cumva mai mănânci aia, nu? Bine Auz, dar aia mai mănânci? Văd că nu mai ai pus gura pe pulpa aia de pui Te super dacă o iau eu La care oricând l a întrebat dacă mai vrea ceva Răspunde cu Mmm, ar mai merge un paharel, taică a, unchiule, mai vrei ceva? Parca ar mai mergi un paharel, taica. Peste o oră. Bal, uh, ceva mai vrei? Mm, Parca ar mai mergi un paharel, taica. Peste 3 ore. Uh, de data asta, poate ceva de mâncare? Mm, Parca ar mai mergi un paharel, taica. Peste 10 ore. Nino, nino, nino! Domnule, esteti bine, spune ceva. Mm, parca ar mai merge un paharel taica. scoate l de la aparate. Sper că v-a plăcut tuturor, asta a fost o micuță parodie legată de Paște Sper că a ieșit cum trebuia și sper că am reușit să mă exprim cu toată ura față de acele persoane Iar pentru fiecare persoană care cu adevărat a dat un like până la urmă va primi din partea casei Paharel, taică? NU NICI UN PAHÂREL BLECIVUL Apro o parodia animată full, nu ca asta așa pe scurt, legată de televiziunea din România O să apară zilele astea, așa că fiți cu ochii 4. patru Nu veți copii Nu faceți Nici mm, măcar un paharel? NU uh, De data asta poate ceva de mâncare? Mm, parcă ar mai merge un paharel, taică Allahu Akbar